الناس اللي كذلك، اللي هما فلاحة، اللي هما معندهمش واحد الدخل كار، لأن على حسب الصبا كي غيكون، ولكن الشهرين المدخول، غيكون عندهم مدخول شهري، أكثر من ذلك، الأوصال اللي عندهم دراري اللي كبروا، هما مسنين، الخدمة، حتى هما غيكون عندهم واحد الدعم. حتى هما الدم بالدم حيت دار ولكن باش الكيلومتر يوصلوا الدم ضروري تسجل في السجل الوطني الموحد الإجتماعي، يتسجلوا في السجل الوطني للسكان ثم في السجل الإجتماعي الموحد، وبالتالي نفضل اليوم أن الإخوان والأخوات اللي كتعرفوا اللي وندوو المتري اولي اللي ما بقاش عندهم دار ولا عندهم دراري تاو محتاجوهم انهم سجلوهم تعاونوا معهم باش يسجلو باش يمكن يكون عندهم هذا الحق من الحقوق الاساسيه وهذا راه شيء مهم جدا لأنه راه يعاون بغينا ان الدوله تعاون توصل فقيره بغينا الدوله تعاونهم من خلال اولا التمويلات هي ثانيا من خلال الحماية الاجتماعية و الصحية و من خلال الدعم اللي تيتعطى إطار ديال الأسعار ديال الأكمنة ديال المواد المدعمة فاليوم مثلا بالنسبة لقنية الغاز فأنتم تشريوها بـ43 الثمن الحقيقي تيوصل الى 140 درهم دابا هبط شويه كيما الثمن ولكن نقول دابا درهم اي ان في الواحد يخلص 45 درهم الاولى تتخلص خمسة 45 درهم بالنسبه كذلك السكار نفس الشيء الباعث تتخلصه الاولى الحقيقي الباعث بالنسبه للدقيق كذلك المداعب نفس الشيء اذا هذا كذلك تيتعطى في إطار هاد الدعم لي تاتعطي الدولة زيادة على الكهرباء لي تقول خمسة درهم فاتورة الماء في خمسة درهم الأولى إذن كله جمعه. وفي الواقع بأن الدعم تيتعطى فهو في الواقع ما 500 إلى 1000 درهم هذا اللي تديرها الحكومة في الملكية، وهذا هو الدعم اللي بغينا نشوفوه باش نتعاونوا الأسر اللي محتاجة في هذا ولكن غتقولوا لي شي حاجة، لي مزيان، عندنا مشكلة, مشكلة دي دي وشفايا كتير مليون اللي في تتكلم عليها فين الاطباء في المستوصفات فين فاي نصيصا سيئين وين وين في المستشفى وين وين وين فين الاختصاصيين وين وين وين وين وين وين أنا وين وين كيفاش أولا، على الاشكال اللي لي طرحتيو، هاداك مشكلة خر، أنا راه كلشي مرتبط بالقيم لي تندفع في الإستقلال، باش نحاربو الرشوة ونحاربو ان شاء الله، أنا باغي نشاركو شنو هو التغيير لي تنديرو، دوزة واحد القانون إطار، ودابا تندوزو القوانين في البرلمان ديال عام نفصل الكل واحد الأمر لي هو مهم هو أنه في في اليوم انتم عارفين بناء على الإفتخاز دايما تيدافع على تقديس الفوضى المجارية فين شنو هاد اليوم هو أنه غالب الأطباء والمستشفيات الكبرى إلى آخره مركزة في المدن الكبرى وبالتالي عايش وقصار والشهرة لي في المجالات القروية المتوسطات الذاتية ما كانتش، أوراقيين، إذا السؤال الكبير اللي هو كيفاش كنا غنجاوزو هذا جينا بواحد المنظور جديد وهو أنه ما يتعلق بالصحة القرار غيكون جاوي الأجيال هي غيكون عندنا واحد المركبات جوية هي اللي غتبدا نطبق هذا الأمر. عندنا مستشفى جاوي في طنجة، غدا كيكون لنا تنطبق إن شاء الله في طنجة، باش نكونوا الناس الأطباء ديال الأقاليم، ديال العرايش والقصر، وديال الشاون والوزان إلى آخره، نمشوا يتكونوا ونزيدوا العدد ديال الناس اللي تكونين باش واحد الفئة من واحد النسبة مهمة تبقى في الحريم وتخدم مع العلاج ديال كل الفئة يعني يمكن تمشي لأقاليم أخرى، هذا النقطة الأولى الأساسية اللي هي مطروحة، النقطة اللي أنتم أولاً لن نقولكم، نشهدر معكم حنا عندنا 2400 سنويا سنويا مباريات باش الناس. في القطاع العمومي ما تيجيوش، ما تيجيوش يدخلو، فكيفاش يمكننا نغيرو هذا القرار؟ أنا نسلكم كيفاش غنغيرو؟ أولاً بحال لكم قصور جهوي، اللي غنشوف باش القرار يعني يدار في الجهة، وباش الناس التنظيف غيكون في الجهة، باش الناس تجيو يخدموا في الحاجة اللي معنية، إن أنا زدنا في الضغط، دابا الطبيب يا يعني تخرج كان يدخل 8000 درهم في الشهر اليوم يدخل درهم في درهم اختصاصي فهو يتخلص على عدد العمليات والعدد الناس اللي مثلا دار عمليات في الشهر درهم وإذا دار و هاد 20 يمكن أن الشهر غيمكن يوصل إلى 100000 درهم في الشهر، باش يخدم القطاع العمومي ويقولوا القطاع يخدم المواطنين والمواطنين، عارفين شنو شويه باش هذاك وباش هذا، الناس ويتخلصوا على حسب العمل اللي يدخلوا فيه، نقطة ثالثة كذلك وهو أنه إذا مشينا مثلا لواحد المنطقة معينة وما عندناش اختصاصي ما بطاق عمومي. ما واحد في واحد المجال معين، ما عندناش القطاع العمومي، فعندنا الحق يمكن نديروا كونترا مع شي واحد من القطاع الخاص باش يجي يخدم يومين في الأسبوع في المستشفى العمومي، باش الناس اللي يمشوا للمستشفى العمومي. اولا نشوف السوسفه في يعني القوى القطر وهذه الوحدات المتنقله في العالم القراوي باش انها تنشد العمليات الى العينين الى اخره تمتلكها منتجاتك وتالت كذلك في هذا الاطار باش يمكننا نكمل ما يقولون ضروري كذلك اننا نكمل الممرضات والممرضين الاساسيه ونكمولك في الوضوء الاداريه غاضبا في المشويات إذن الفكرة الأساسية اللي كنقول لكم وهو حنا تنعيشوا واحد التحول كبير أنا نكون معكم صريح، حيت ما عندناش بين هاشيشة ومطلقة، ما كلش بدا غيكون ولكن هذا هو التوجه اللي ما فاش أنه كل واحد فينا أنه يكون عنده الحق في المنطقة ديالو، هذا هو الأساس، أكثر من ذلك غنديروا خريطة جوية اللي تكون ملزمة على القطاع العام والقطاع الخاص. باش مينشيش واحد يستثمر في الدار البيضاء نقول له الدار البيضاء راه كاين كافي، أجل في القصاف، اجي في غلائش. باش تا من الخدمات الصحيه، غيكون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وحتى إلى ما الأطباء الخارج، أما المغاربة في الخارج، أما الأجانب المهم وهو الخدمات الصحيه، تكون ما شو في الانتخابات واش يمكن تنفعل على دوك؟ اضطروني كذلك بانه باش يمكن نديروا هذا الشيء هذه التطورات غتكون مليحه مزانه ولكن بواحد الواقع مشكل هو الواقع بطبيعه وصحيح ان التكليب يعاني من القطه طافو صحه ونف على اي في العديد من المناطق اللي هي الأغلبية القديمة ديال العلاج، بالتالي شنو غاديرو لنا في الواقع باش كنا نخرجو من عندنا، بغيت نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم، واللي عاد صادقنا عليه يوم الخميس الماضي في مجلس الحكم وانتم عارفين عندنا واحد الميثاق للاستثمار الجديد، هذا الميثاق ديال الاستثمار شي واحد باغي يستثمر تنعطيوه الدفع فينما باغي يستثمر في الدار بيضا دا ولا يستثمر في بوعرفه ولا يستثمر في الشاوي بحال هاد عندو نفس الدفع هادشي هادا الفلوس وبالتالي لأن البعد لأن مكاينش بارك الله عليك أستاذة الحاجة ####وإنشاء الله غنبقى دويتي إنشاء الله جميعا أو تعاونو جميعا... إحنا كنا إخوة، إذا باش نكمل، شكرا يا أستاذة، شكرا، تبارك الله عليك، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، أنا اللي بغيت لكم هو بالنسبة للاستثمار، شنو هو، شنو هو التحول اللي وقع؟ وهو أنه اليوم حنا عارفين بأن الناس كيش يجيب صغير يجيب، فشنو درنا؟ وهو أننا دخلنا واحد المنطق، وهو أنه ليباغي يستثمر عندو تحفيزات لي ضريبيه و زيد، حسب القطاع غنزيدو في قدام، إذا ما مناطق ناديه على ايش فيمكن يوصلو قدام إلى تلاتين اي أنه هذا الاستثمار واحد ميه مليون ديال فالدوله كنتم تعاونوا وابتديتم منهم الى جداريش ولذا ان ما اعتقد الا خطفتم هذا باش شغل الناس يجيو لها وهذا تحول كبير لعده ولكن هذا شيء اذا عليه مزيان يعني وكيف يطلبون كذلك انه يديرون كذلك على الامر الاساسي ونصفوا جيزه التحتيه في حال هذا الاستثمار، ولذلك انتم عقليا كنا هنا تناقشوا في الموضوع، وتقولوا لي القطب الفلاحي راه يمكن يمشي للاقليم ديال الغرب، وكان صراع أنا وقلت لكم ان شاء الله الى دخلنا الحكومه غيكون هنا غيكون في الزوايا 40 هكتار هي لا انتهت، إن مرحلة ثانية غنديروا 50 هكتار إضافية حتى 150 هكتار، المعنى هذا وبحديث الآخر وهو أنه خط فرشة، وكيف أكثر أنا عاقلكم هنا، شو 2021؟ في 2021؟ والناس ما ياخدو لينا الثمانين دالله الناس كانوا تي مشاو مشالو في الواقع، اليوم الحمد لله بهذه الصناعة التحويلية هذاك الدلاح ما يبقاش طاير، هذاك الدلاح غيتشرى ويتحول ويدار فيه عصير ويدار فيه كونفيتور ويتباع في هذا هادا هو التغيير هو ديال الحمد لله فيه الجزائر فيها عندها وكويمات كبيرة في هاد الدين مازال الزياني اليوم ان شاء الله رخص هذه الجولتي اللي تاع راه يقوم تحول وعندنا كذلك سوق مختار صناعيه المحطه اللي تكلم عليها كذلك دايو هي مهمه في جديد الجديد والمحطه زال ما اذن عندو كذلك تجيو الناس اللي هنا تجي الاستثمار تفسرقه لكنك الشكر، ويشكرون. ان الشكر ان تتعلم ان هنا ان هنا لا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم حتى تتعلم ان تتعلم ان ما بين تتعلم ان وما ان تتعلم ان تتعلم ان كذلك إن الناس يجيو هنا ويستمروا هنا ويخلقوا الشغل هنا ويوزعوا داخل المواطنين والمواطنين والشباب اللي تيقرا في هنا وفي الصمت كذلك الناس ديال التسويق المالي الناس ديال الناس اللي هما كلهم يستافدوا اقتصادية في حركتهم الاقتصاديه عليها اليوم هذا هو الهدف ديالنا من خلال هذا المجمع اذا واحد إطار قانوني جديد اللي هو الميثاق ديال الاستثمار كذلك واحد التخفيزي يرى يتساطى من خلال مرسوم تسطبيقه في هذا الدفل الأرقالي يرى تستخدم أكثر من دم إذا لم يتطلق إليه دم لأنه لا مثلاً أو مكسر كبير وعلى أيام من المتطلق بعد 15-20 من دم وإذا أخلق العدد من فرشور قد تزال بعد 15 من دم كل شيء مرتبط بالمشروع من أهمية المشروع والدعم لغاية التعطاء بالنسبة المواطنين والمواطنين في الأجل واجتفادة الإبقاء من هذا الاستخدام لا نوصل، لا نوصل قد يأتي الخيطار ولكن لن تكون معكم صحيحة، أنا لا تنقل الصراحة شيء شيئاً الخيطار عين كلهم لا يقف لا، لا، إيش؟ منين وصل إلى مراكش وأو أو لأن المسافة المقليلة قليلة باش أنه داير تقطع، بالتالي مغيكونش المنطق ديال الطريق السعيد ديال القطار وبالتالي تكلمت مع السيد المدير العام، ان وإن شاء الله نلقاو نشوفو راس مفر الولاية، الولاية مقبلة إن شاء الله، فهمت عليك، ونبقاو نبسطو، ونلحقو على الجميع إن شاء الله ان شاء الله إذن أنا منكم كذلك أنه هو باب كذلك برامج باش أنهم خلقوا فراشون وهنا تنعف تعديد من أخوات في البرنامج سفدوا بالبرنامج فوراشون ونخلقوا بجمعيات أننا نقوم بحضور قيم وأنا بحاجة فتكوم أنا بايت الحقر معاكم، أقل فهذا إطارة كذلك مريد منكم إذا تبعت الأمور الحمد لله كالاستفادة إن شاء الله عندنا برنامج آخر لغاية الدارة الأوراج بغيث جميعنا كذلك أنها تستفق هذا برنامج نقصر ولا, ولا في الإقليم ككل وفي الجماعة كذلك والنادي في الأمور الإنسانية زيادة للأدام لأنها مقاولة الصورة باش يتصفيق. أنا بغيت ترجع لكم بسرعة الأمر الأول وهو كان عديد من الإخوان اليوم ناقشناهم جميعا هنا، أنو كانوا يطرحوا الإشكالية اللي ديال المتعاقدين، عقلين، فالإطار هذا ديال الأساتذة المتعاقدين، عطيني تبدأ مرحبا، إطار هذا ديال المتعاقدين، أنتم شنو كنا قلنا؟ مواطنات والمواطنين هنا. قلنا بأنه ضروري أننا نحلوا الإشكالية ديالهم، وبأن إذا دخلنا في الحكومة إن شاء الله غندير لهم نظام خاص، واليوم يمكن نقول لكم بأن عندنا نظام موحد ديال التعليم، لما وإذا جاتنا الأساتذة اللي هما بنات نقول لكم الأنظمة ديال الأكاديميات ولا طلاب، نظام واحد. الجميع، وهذا النظام يوحد الجميع، أيجاد أنه اللي كانوا متعاقدين في الماضي، يكون عندهم الرقم ديال الصوم ديالهم، أيكون عندهم واحد الرسوم اللي غيتخلصوا فيه بحال في المقاعد، يكون عندهم الحق في الترقية، أيكون عندهم الحق في الصندوق المغربي التقاعد، عندهم الحق في التنقل من جهة إلى بل أكثر من ذلك. من ذلك أننا بغينا ونحن من غربة أنه مستدفعكم كذلك وأن الخدماتكم دائم جميلة دخلنا واحد اي من مدرك، ديال ومرضونية باش نشوفوه ويشهد فعليك ديال مدرسات كتول مش كاسخص أنه باش فوقات الخدمات ديال وطرات ديال الناس ديالنا باش اليوم يمكن أن لكم بأنه غنبداو هاد السنة بعض المدارس عشر آلاف درهم للشخص للاستاذ غادي يتخلص درهم إضافية إلى حقق هذا الأهداف وغنوزعوها لكل المدارس إن شاء الله حسب الزحقة لأن هذا كذلك من الأمور اللي غتساعد عيش كانت الأساتذة وكانت المعلمين، ماذا المعلمين اللي جمهور في الابتدائي، والمعلمين اللي في الإعدادي، كان عندهم واحد ما باش يمكنهم يتزاوجوا سلم إحتاج، إضافي باش حتى بالحق يكون الحق باش حسب العمل اللي قاموا به، وعرضت كان انك مشيت عند السيد رئيس الحكومه انا دا السيد عنده وقلت له يا سي جمعي هاي وهي والدعم ما على كل لي تدخل هذا المشكل ديالنا وهذا ديال أنا بسرعة ما بغيت نقول أنه اليوم باش تكون ضروري حنا إن شاء الله باش نبقى الطريق ما وكذلك اسلموا على في على حضراتكم الناس اطرحوا لنا يا أكومي شيئا الله هذا اقتضاف الجول يا الوزارة هي ظلمة ووزارة في الزلم ووزارة تقافة للدهر في بوش شعر الله السعيدين ووزارة